heta bandis me havanthe noba vade pora alavanthe wona unum thalagena heta hemin seluna teninda dunna diras kahina mansalaka navathune න රපිට තදරප ැන, හකන ෙරත